Dn... Top Dneska si vyrobíme tuto krásnou obálku. Můžeme si tady dát zrcátko a z druhé strany si ji můžeme podepsat. Takhle to bude vypadat. Budeme potřebovat ozdobné pásky, něco, co dáme do obálky, ba půlku barevného papíru, obou stranou lepící pásku, nůžky, a něco, čím to budeme dozdobovat. Takže nejprve si vezmeme půlku barevného papíru a něco, co, co do toho dáme. Teď si to takhle vzdáme k rohu a necháme si trošku mlzka přehneme. to Potom si to takhle přehneme zhruba, jak budeme chtít bude mít, mít velkou obálku. Potom se rozložíme a ustřihneme. A ustřihneme si tady takový trojuhelníček. Teď si rozložíme a přehneme si to k rohu. A to samé děláme i na té druhé straně. Teď to ustřihneme a přehneme. Teď si vezmeme. Abo zdobné pásky a přelepíme to. A aptočíme to ještě jednou a jinou páskou. Teď si vezmeme obouštelnou pásku a ustřihneme si v ní Nejprve si ustřihneme ploužku, potom ji rozstřihneme na dva čtverečka. teď to nalepíme tak hlanc do roho. A teď si to už jenom dozdobíme. A už to máme dozdobený, takže si to můžeme pět třeba nějak tak hlanc. A z druhé strany můžeme mít kočičku. Takovou krásnou kočičku. Nebo tady můžeme mít hezkou sovičku. Kterou si sami vytvoříte, a tady třeba tahle vtáčka. A vevnitř si do toho můžete dát, co chcete. Něco Klidně na angličtinu, do školy. něco na angličtinu, bombony, nebo mimo. i to zrcátko. A můžou se vám tam vejít i takové hlené ušnice. Může to být jako hezký dárek, místo kartiček do školy, tam můžete dát takhle krásné náušnice. A místo toho dozdobování, tam můžete napsat jméno, pro koho to je. Tak ahoj! ahoj.